Взуття приміряє доброволець Андрій. Чоловік каже, берці йому видали безкоштовно. «Оскільки на дворі холодно, обрав зимовий варіант, зручний, хороший. В першу чергу міцне і зручне взуття повинно бути». А це майстерня, де шить взуття для військових. Оксана Збаровська каже, за день можуть пошити заготовки для п'яти пар берців. «Ми отримуємо викріку, самі її готуємо, брусуємо, клеємо від початку до кінця. Повністю шиємо заготовку, закінчуємо і віддаємо хлопцям на затяжку». А у цьому цеху чоловіки приклеюють підошву до черевиків. Чоботар Ярослав каже, шиють взуття будь-якого розміру. Ставимо задній, щоб він був твердіший, бачите, який – 49-48 розмір, який в нас українці». Літнє і зимове взуття для військових виготовляють з натуральної шкіри. Для цього використовують матеріали, які залишилися на складі, розповідає працівниця майстерні Віра Палюх. Жінка каже, в майстерні також реставрують старі берці, які приносять волонтери. «Ми максимально доєднуємося до підтримки наших військових. Безпосередньо наша вся робота зосереджена на пушиття берців, як і утеплені варіанти, так ми частково починаємо відшивати більш такі весняні варіанти. Ми співпрацюємо як з волонтерами, так і напряму з усіма військовими, які до нас звертаються. Хлопці, які зараз служать на передовій, тобто в більш таких гарячих точках, практично всі берці віддаються безкоштовно. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.